السلام عليكم خاوتي اليوم راح نقدم لكم طريقه تركيب الفلوتر جديد دوزون اللي يتركب داخل وخارج سيتيرنا واللي هي الحاجه الجديدة في البرودوي تبعوا معنا اول حاجه نلاحظوا وجود سهل من فوق فوق الفلوتر اللي يتبع اتجاه الماء و لارونطري عندنا فلتر صغير ان بلس زدنا الراكور فيكساسيون بعد اميليوراسيون دو ومن الجهه الاخرى عندنا لا ومن تحت عندنا فتحه بالفيلطاج اللي منها يدخل الماء الفلوتر في هذه الوضعيه الفلوتر يكون داخل الخزان وهي الحاله العاديه وعند ثبيت ما نساوش وضعيه السهم تكون في الاتجاه الصحيح اما الطريقه الجديده الفلوتر يتركب خارج الخزان واللي هو حل للخزانات المغلقة والضيقة وفي هذا الحالة نركورديو الفتحة اللي تحت الفلوتر بلاسوتي تحت سيتيرنا وكما عندنا هنايا زدنا انتي مع تيب هنا كما رانا نشوف المستوى الماء راه يطلع عمطار مع النيفو داخل السيتيرنا <تصفيق> وكي يوصل الماء لفلوتو يتوقف تلقائيا